طوبى لمثلك حافظ القران طوبى لكم قصص اسلامية وتاريخية. سخر الله عز وجل له الرياح والانس والجن. وعلمه منطق الطير فوهبه الله تعالى ملكاً فريداً لم يهبه لأحد من قبله ولا من بعده فَأَقَامَ العدل في بني إسرائيل وَحَارَبَ كل آثم كفار فكان نبي الله سليمان عليه السلام كثير الشكر والعبادة لله عز وجل فسنروي لكم في هذا الفيديو قصة نبي الله سليمان عليه السلام مع الصافنات الجيادة تلك الرواية التي ربما لم تسمعها من قبل كان سيدنا سليمان عليه السلام شغوفا بحب الخيل يستخدمها للجهاد في سبيل الله فينظم صفوفها ويتولى رعايتها بنفسه فلا يمكن لمحب الخيل التخلي عنها أبدا قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما من فرس عربي إلا يؤذن له عند كل سحر بكلمات يدعو بهن اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له فاجعلني أحب أهله وماله أو من أحب أهله وماله إليه وكان سيدنا سليمان عليه السلام يمتلك العديد من الخيول فقيل ألف خيل ذات أجنحة وذات أصالة وقوة شديدة وسرعة عالية غير أنها كانت فاتنة بجمالها مبهجة للناظرين. وفي يوم من الأيام ظل سيدنا سليمان عليه السلام ينظم صفوف الخيول ويهتم بها إلى أن غابت الشمس وهو لم يشعر بالوقت. مما جعل الصلاة تفوت سليمان عليه السلام دون أي انتباه منه، فشعر بالغضب الشديد من نفسه، وحزن حزنا شديدا، وأخذ يتمنى لو أن الشمس ترجع مرة أخرى حتى يقوم للصلاة أو يذكر الله عز وجل في هذا الوقت، قال الله سبحانه وتعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق فقال سيدنا سليمان عليه السلام إني أحببت حب الخير والمال وتغافلت عن ذكر الله عز وجل حتى غربت الشمس وأخذ يؤنب نفسه ويعاتبها فقال سيدنا سليمان عليه السلام ردوها علي وأعيد الخيول إلي مرة أخرى فقيل إنه أخذ من فرط غضبه يذبح في الخيول وقام بالتصدق بلحومها على الفقراء والمساكين وأخذ يقول والله لن تشغلني الخيول يوما بعد اليوم عن عبادة الله جل في علاه فقال الإمام ابن جرير الطبري يستحيل أن نبيا من أنبياء الله تعالى وعنده من الحكمة والعلم أن يذبح مخلوقا من مخلوقات الله لذنب أذنبه هو فطفق سليمان مسحا وليس ذبحا فكيف يقتلها وفي ذلك إفساد المال ومعاقبة من لا ذنب له فلو ضرب أعناقها بالسيف فيكون ذلك إفسادا محضا ويهلك مالا بغير سبب، سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها وإنما الصحيح أخذ نبي الله سليمان عليه السلام، يمسح الخيل بيده من سيقانها وأعناقها، ويتأمل كيف أنها شغلته عن العبادة، ثم وهب هذه الخيل كلها للجهاد في سبيل الله تعالى، وهذا القول الذي تطمئن إليه النفس، فنبي الله سليمان عليه السلام حكيم عابد أَوَابٌ صلاة الله عليه وسلامه، وعلى نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والصالحين،